שלום צופים יקרים, אני איתמר ובסרטון נלמד כיצד מוסיפים פעולה של בקשת מידע. אז בואו נתחיל. לביצוע פעולה, נלחץ על פעולות ונבחר אוסף פעולה. בשדה של תיאור פעולה, נקליד בקשת ונלחץ על מקש טאב. נבחר את הפעולה שלנו מהרשימה ונלחץ על כפתור אשר. נשים לב שהחייו שלנו מסומן ונלחץ על כפתור שמור. ייפתח לנו חלון שאנחנו צריכים לבחור את הגורמים. יש לנו אפשרות לסמן גורם אחד או מספר גורמים, כמו שאני עושה כרגע. אפשרות נוספת זה להיכנס לשדה חפש ולהקליד את שם הגורם. למשל נקליד דיסקונט, והמערכת תציג לי את כל הגורמים שכמובן מכילים את שם דיסקונט, וגם במקרה הזה אני יכול לסמן כמה גורמים בו זמנית. נשים לב למספר הגורמים שאנחנו בחרנו ולעלות הכוללת שלהם. דבר נוסף שאני רוצה להראות לכם, במידה והגורם שאנחנו רוצים לפנות אליו אינו קיים ברשימה, יש לנו אפשרות להקליד את הפרטים שלו בשדות של מקור מידע אחר. כמו שאנחנו רואים כרגע, כמו שם, רחוב וכיוצא בזה, ברגע שסיימנו להקליד או לבחור את הגורמים, נלחץ על כפתור אשר, יפתח לנו חלון של פרטי חיוב, גם במקרה שלנו אנחנו נאשר אותו, ובחזרה לקרתי סטיק נירא שהפולה שאנחנו רצינו נירשמה כל מה שנותר לנו חברים זה ליצירת הפולה בתיקשורת תודה רבה ו iterators on